اٹھا دو پڑ دکھا دو چا کنور باری حجاب میں ہے اٹھا دو دوپ نقاب میں ہے زمانت خدا کی ہے متی ہے جل سن کے خداب جلال باری میں اٹھا دو دکھا دو چ ہے جنی جنی بوس سے کی پیدا ہی والا جنی عشق کے والا کباب پھو میں بھی نہ پایا کباب آ میں بھی نہ پایا مزاج دل کباب میں ہے کباب پایا مزہ جو دل کباب ش مح پوش ایش لر کے ہے ککاس ہر کے کی کرل کا پیاسا ہے اٹھا کے ہزار جڑتے ہیں بھول گ ہزاروں گل ہزاروں جگتے ہیں وہ دگل زارو ہیں دل سے گلاب گلش میں دیکھے بلبل بل بل بل یہ دیکھے گلش نکو نان گویا کی نکو کوئی گیا بتا دو میری کس عمبے کس جواب میں ہے بتا دع میری پیمبے کس کی سخت مشکل جواب میں ہے کھلے ہیں بجے کاروں کے درخت اب میرے نکول محشر میں نام سسار ہے یاد نہ پوچھ عمل نام غفار ہے رب آج جو کسی دیتے کب وہ چاہیں یہ میری حشر میں رسوئی ہو خدا ہے وہ سب سب کھلے بداری بچالوات شفیع محش تمہارب عذاب میں ہے بچہ لو شفیع محش تمہارب کا سز لائن بی پدر کو نش کری لا آئی بے قدر کو نشم تجا سے حساب لینا تو رضا سے ساب لین حساب میں ہے اٹھاد دکھا دو چنور باری جا